Гонка в Австрії не повинна була стати якимось проривом для «Скудері» і Феррері, але в них було кілька моментів, які показують, що деякий прогрес відбувається в команді. Прогрес в тому, що новинки почали працювати, вони в п'ятницю поставили певні оновлення на боліт і не знімали їх вночі на суботу, отже, щось база дає позитивне для Скудерії. По-друге, це результат Фернандо Алонсо. По-перше, він лідирував кілька кіл в цій гонці, чого не було ніколи в цьому сезоні і зі Скудерією Ферері. По-друге, він приїхав всього у 18-ти 18 секундах від переможця гонки. І без цей фітікару це результат. Результат, якого не було у Ферері від початку чемпіонату. І можна було б сказати, що це прогрес. Можна було б, якби не результат Кімі Райкована, який швидше, більш реально відображає стан справ у Скотерії Феррагі. Десяте місце. Ще одне для Кімі на відставання більше 40 секунд від переможця гонки. Тобто він секунд 30 програв Фернандо Алонсо. Півтори секунди в кваліфікації програв Фернандо Алонсо. І цей імідж, який створив і потім розкрутила команда «Лотус» Кімі Райкона, мовляв, мені байдуже, не чіпайте мене, я роблю свою справу і таке інше. От зовсім скоро всім буде байдуже до Кімі Райкона з такими результатами. За гонками у нього рахунок 8-0 проти Алонсо. Звісно, Алонсо всі гонки піншого попереду. У кваліфікаціях 6-2 теж. Фактично для пілота-чемпіона світу це достатньо ганебний результат. Навіть проти Алонсо, якого усі розуміють, що пілот він екстра -класу. Сам Алонсо після гонки сказав, що я провів найкращу гонку в своїй кар'єрі, я провів 71 кваліфікаційне коло. Але я б обміняв будь-яку похвалу суперників на кілька зайвих титулів чемпіона. Як би мене не поважали, опоненти, боси команд, преса, вболівальники всі говорять, що Алонсо пілот який тягне Феррарі. Але каже: я б про все це забув. Дайте мені ще кілька титулів. Вітіско спортивне відео.